جب تک جیتوں گا میں نے یار یہ غلط بات ہے بس ویڈیو کو لائک کو شیئر یارہ بارہ پڑھنا پانے مجھے پچھلی ویڈیو میں کیا بولتی پبلک تمہیں The end پہ استعمال کرنا ہو ہے پڑی فوٹو سیون بہت ماری میم لاکھ یار مان لیتے نہیں ہوا دیتا ہوا آج سیکھ لو آپ کو میرے سے کیوں نہیں مرتا بوٹے مارا تو مار میں جا کے کھیل رہے اتنا جگہ ہے تو سامنے آنا بٹے بٹے the match is over we took a legacy it's in the lead <laughs> oy yo mara kya لگتا جہ ماری ہے. 13 کا غلط ہے نظر بھی نہیں آیا کروں Reloading. Oh! Yaar bhai, kabhi kyun nahi I will The Red Secret in the lead DOWN DOW DOW DOW DO DOW. UZ K blades in the lead. staику noo یار دا سامنے اوپر سے جمپ کر کے ایک بار جمپ نہیں نہیں سامنے آپ بوٹے نہیں لگتی جمر میں نہیں چلوں گا اب میں کمان ایکٹیو کیا تو کمانڈ آ آ ہاں نیا او میرے ریڈ ویڈیو کو اپ کرتا ہوں ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب لازم کرنا بھائی